Το καβλίς έχει πια ήρθατε εσείς ζούκλα από στρατιά Εδώ δεν έχει τσοκελο, δεν παίζουν χαδάκια Σ' αρέσω, σ αρέσω θα βαράς παλαμάκια Πριν ταξίδι σε στήλο να δύο τρυπάκια ο δικό μπαίνει στα καπάκια. Σφιχτό με έργα είναι που σάρω μουνάκια. Σκλείω σαν και να κλάσουν οι σφαίρε. Όσο έχω τέταρτα που σάρω για μέρε. Oh. Κάθε μέρα έχω ρέντα για βέρια. Για ξύλο στα σοκάτια με μπομί και μαδέλια. Μη τη και μου κολλήσουν ποζέρια. Στι μάνε του πακέτο θα σταλούν με κομμένα τα χέρια. Φρε oh. τι ανέψε ανεψι για ρόσ την τοσίτσα. που παίζει παλίτσα. Oh. Σε φλάκο που μουσκάσε με στο με τη γλίτσα. Oh. Αυτή η πόλη μου. Hey. Τη και γλίτσα. Σε τι διαστάσει κάνει κόζει, τον έχετε του είδου. Τόσο πολλέ που κάνω μουσική μόνο για λίγου. Τόσο βαρύ ποτέ με νιώθουν κοντά οι εχθροί μου. Την κάνω με λαφρά, <Ρι> να μη κουμπά ναι, στο μαγρύμ. Στα <σταπος> πω δεν είναι ο γυαλό, αλλά εγώ στραβωμένο. Ορθή λόγια, παθαλί μου, εγώ καθίδω με στένο. Μαζί μου οι κούραφεξαλοι, οι υπόλοιποι στα τρένα. Καντέ σκοτώνω για λεφτά, τα λεφτά για μένα. Λούραφεξαλοι, κούραφεξαλοι, κούραφεξαλοι. Tu la fais aller, tu la fais aller, tu la fais aller, tu la fais aller, tu la fais aller, tu la και aller. Il est trop énergique, que ce canonne à plein la scie. Tu la fais aller, tu la Ορθός, μα με τις βίτες μου λάσκα Εκθήκητης των δρόμων με ταρνετ μου για μάσκα Πυρόβολο τόσο που με αποκαλούν παλάσκα Τριχλέβες yeah. που στο σιλάτσο βγαίνουν με τραγιάσκα Στα μέρη μου τα πτήκια με γνωρίζουνε πούλεις Το όνομά μου ξάκουστο σε κάθε γωνιά της πόλης Ο πιο σκληρός χαριώλης Έχει το κατανοού Να μ' βελγεί με το πιο παράφρον Λες έχειςούτρε και γεννά, γιατί κάθε συζήτηση μαρχίσει με ένα μπα. Η πρώτη σκά και μα δεν μείνω μόνο εκεί, γιατί αυτή είναι μονάχα η προειδοποιητική. Για μην το πάρει αντί, γιατί αν έκραζα, πια δεν πάω στη βάση. Τα είχα κλέξει του μα πάλι θα σε είχα ξεχάσει. Όχι πω είσαι κάνα έμψη τη πλάκα, Εσύ δεν είσαι απλά γνωστό, αλλά γνωστό παλάκα. Και αυτή που ήταν, μου όσε κι αυτοπασάρι. Μέχρι να βάλει κανένα κόλο, σε έχουν σουτράρει. Δεν είσαι ντουραφέξαλλο, μα έξαλλο με μένα. Γιατί δεν ψάχνω φίμι, αλλά η φίμη ψεχνε εμένα. Λούραφέξαλλου κι να μην